اسكندراني العاب السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في قناه اسكندراني العاب هاشتاق محارب رقم واحد اسكندراني العاب نمبر 1 رقم واحد رقم واحد رقم واحد <تصفيق> ارجو من حضراتكم اللايك علشان الحلقه دي انا تعبت جامد جدا في تصويرها والبنج رايح في ده زي ما حضراتكم شايفين 198 وينزل 142 وبعد كده يجي طالع 7000 وفي مشكله كبيره جدا في البنج عندي تمام ودلوقتي يا جماعه عايزين النهارده هنتكلموا على سيرفر زوحه الانضم لبلوتو <تصفيق> نشوف طبعا الكلام ده طبعا نخرج من هنا ده بلوتو أنا دلوقتي في سيرفر آه إيه بلوتو إيه الأسامي الصعبة دي ما هو لعبة كونكر عايزة يكارو كارول <تصفيق> بلوتو تمانية وعشرين توصل المزيد لو رحنا زحل زحل ده حاجة تانية أهو زحل أربعة وعشرين إيه إيه دخله في بلوتو <تصفيق> نخش كده نشوف الدنيا فيها إيه هنلاقي هي هي الشخصية سبحان الله غريب. غريبة ولا عجيبة في منتصف الهدف نخش كده زوحل كده ونشوف حاليا الشخصية هي هي هنعمل لكم حركة جميلة او بالنينجي لما نخش خش بقى يا ابني بقى يا ابني <تصفيق> هيخش دلوقتي اهو دخلنا السيرفر زوحل هو هو بلوتو مش عارف ازاي ازاي مش فاهم انا مش فاهم ايه اللي بيحصل مش فاهم يلا بقى الحركة الجميلة اللي اوعتكوا بيها ادعيالي اوعى ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده واحدة كمان واحدة ابوك يلا عليك الله عليك اوعى عو اوعى وشك النينجا يغشكوا عليك وكده يا جماعة هو ده اللي كان هدف من الفيديو بتاعنا النهاردة لان الفيديو بتاعنا خطير ايه ده مقعدش زي الناس دي عامل زي الكلب ليك كده يا ابن مات ايجلس يا ابن ايجلس ده ده الجلوس ما بتركع ازاي القواة كده اوه اوكي اوكي نعم كده بس نعم واسترخل حلق من احنا من العول وده يا جماعة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واراركم لايك واشتراكم فعل زر جرس وسيرفر زوحل من ضم السيرفر بروتو يعني هتلعب على زوحل وحتلعب على بروتو الاثنين واحد يا سلام الله اكبر عليه واحدة طيرة يا ابن عشان نخلص الفيديو You want me to